Екомаски, екоторбинки, значки, магніти та багато іншого можна придбати на благодійному різдвяному ярмарку для тварин. На ярмарок разом зі своїм чотирилапим другом прийшов хмельничанин Вадим Машталер. Каже, не вперше долучається до благодійності. Сьогодні прийшов своїм маленьким дитяткою Сімбою. Стараємося долучатися до таких акцій по можливості як найчастіше. А сьогодні ми придбали масочку для нашої мамки, значочки. Кинули пару гривень. Житель обласного центру Ігор розповідає, чому вирішив взяти участь у ярмарку. Ми взагалі хочемо допомогти безпритульним тваринам. Ми хочемо, щоб люди трошки змінили ставлення, так само долучалися і розуміли, що мати тваринку – це відповідальність, неї, ну, її потрібно доглядати. І якщо ви в майбутньому збираєтесь від неї відмовитися, то Варто подумати, чи вам її варто заводити в такому разі. Чоловік каже, що приніс для безпритульних тварин. Ми купили корм і ну такий засіб для очищення кігтів для котів. Всилучити всіх людей до допомоги безпритульним тваринам – така мета благодійного ярмарку, розповідає волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Дар'я Попович. Всі бажаючі можуть прийти сюди і купити нашу продукцію. У нас є благодійний проект, і кошти з цієї продукції відправляються на допомогу нашим тваринкам. А також можуть принести корм, крупи, різноманітні теплі речі, корм для котиків, для собачок, різноманітний інвентар, вінаки, сувки. Дар'я Попович каже, що найбільше потреб буде тварини наразі. Корм та крупу. І також матеріальна допомога, тому що ми лікуємо тварин, і у нас кожного дня з'являються нові борги у ветлікарнях. Тому матеріальна підтримка і також харчі. На Різдвяній ялинці фото безпритульних тварин. Волонтерка Дарія розповідає для чого. Також у нас тут є наш волонтерський банер, на ньому зібра... зображена наша сторінка «Шлях додому». Це та сторінка, де усі тваринки, які є безпритульні, але шукають сім'ї. І в нас є ось така ялиночка волонтерська, і на ній фотографії тих тваринок, які зараз саме наприлаштовані. Тобто, ми дуже хочемо, щоб завдяки цьому благодійному ярмарку ці тваринки, котики, собачки знайшли сім'ю. За словами Дарії Попович, благодійний ярмарок проходитиме 18-19 грудня, а також з 24 по 26 грудня у кінотеатрі Театрі Шевченка з 16 до 19 години. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.